Mântuit înseamnă a fi salvat. A fi luat într-o situație cumplită, din care nu poți să ieși singur, n-ai resurse, n-ai puterea, n-ai voința uneori, și dus într-o situație sigură, într-o situație cumplită, într-o situație bună, într-o situație dezastruoasă, într-o situație în care lucrurile să se mai așeze. Noi adeseori am în limbajul, Comun, folosim mântuirea doar cu adresare către zona aceasta religioasă. Dar a mântuit înseamnă efectiv salvat. Este aceeași expresie pe care o folosim atunci când spunem despre un copil că a fost salvat de la anec. Putem la fel de bine să zicem a fost mântuit de la anec. Biblia vorbește despre uh, păcat ca fiind uh, ciuma uh, popoarelor. Uh, păcatul este cancerul. Popoarul. El creează o situație atât de dezastruoasă în viața oamenilor, încât aduce moartea. Uh, Noi nu ne place să vorbim despre asta foarte des în societatea noastră. Tocmai pentru că situația în care se află un om păcătos este cumplită. cumplită. Din cel puțin două motive. Deasupra lui atârnă tot timpul, cât încă nu este mântuit, barda lui Dumnezeu. A unui Dumnezeu sfânt, drept, omniștient, omniprezent, care vede, cunoaște totul despre omul respectiv. Și tot ce face, Scriptura spune că merge până acolo, la, până la cuvânt, că vom da socoteală de fiecare cuvânt. Tot ce face omul respectiv strigă la Dumnezeu ca Dumnezeu să facă dreptate. Deci, pe de-o parte, atârnă barda lui Dumnezeu, trebuie să fie salvat de la lucrul ăsta și pe de altă parte în viața lui, uneori fulgerător alteori uh, în timp, lucrează boldul morții care e păcatul cine îl poate mântui pe omul respectiv de acolo păcatul a închis în neascultare în blestem și în moarte toți oameni, mântuirea vine tocmai aici, în a salva omul de la această situație cumplită, dezastruoasă justificându-l în fața judecătorului și luând deasupra lui, de deasupra lui, barda aceea, dreptatea lui Dumnezeu care atârnă, îi poate tăia oricând capul, îl poate smulge ca în pildă, îl mulge din terenul acela în care a fost plantat și nu numai atât, ci și frângând, noi spunem la înviere că Hristos a frânt boldul morții, care este păcatul. Și frângând puterea păcatului, puterea morții, care este păcatul. înlăturând moartea. Da, vom continua să murim, dar vom și învia împreună cu El. Nu numai că nu se gândește la asta, dar omul și construiește surogate ale mântuirii. Modalități prin care crede el că poate fi mântuit mai ușor. Caută, omul caută tot timpul mântuirea. O modalitate este, de exemplu, negarea. Negarea salvării. Negarea situației în care se află. Neg și poate că nu există. Cine știe? Neg barda care stă deasupra capului meu, deși pe undeva cine interiorul meu se simte ceva strigă. Neg și consecințele care vin spre mine, nu le leg cumva de păcat și spun că e normal. Una este negarea, o altă un alt surrogat pe care omul îl construiește, uh, sunt uh, intermediari aproape. Caută intermediari care să-l mântuie. Și se duce către sfinți, către guru de tot soi vin umpusările, uh, se duc către uh, tot soiul de uh, sisteme dar mai ales către oameni sfinți pe care îi ridică pe piedestal și mântuiește-ne tu, du -ne tu către salvare, sau adeseori caută asta în religie, în dogmă, în practică, într-o practică religioasă, dacă fac asta, voi fi mântuit. Voi ajunge la mântuire dacă dau, dacă înconjor biserica de nu știu câte ori, dacă mă duc nu știu până unde și mă întorc, dacă fac milostenia asta, voi fi mântuit. Dar toate sunt surogate. Pentru că nu există un alt nume dat omului în care să existe mântuirea în afară de Isus Hristos. Nu, nu există altcineva care ne poate mântui. Și omului este dat să facă cel mai greu și totuși cel mai ușor lucru spre mântuirea lui reală. Departe de toate sorobatele astea, să creadă. Nu dogmele, nu multitudinea faptelor pe care le facem, nici... Um, tot soiul de guru spiritual pe care îi atragem și căruia le dăm resurse și încrederea noastră, ci să credem într-unul singur, în Isus Hristos, Cel care a murit, a venit pe pământul nostru, a trăit printre noi, a luat trup de om ca să ne îndumnezească pe noi. Este teribil de greu pentru mulți oameni. Doar atât? Doar să cred în Isus Hristos? Da. Doar atât. Nu mai e nevoie de nimic? Vă ajungeți aminte, poate cea mai dură epistolă pe care o scrie Apostolul Pavel, epistola către Galatenii, are o problemă tocmai în domeniul ăsta. Galatenii aveau o problemă tocmai în domeniul ăsta. Cum, doar atât? Doar Iisus Hristos? Păi hai să adăugăm și legea. Hai să mai adăugăm și alte practici. Nu, Apostolul Pavel, dacă faceți lucrul ăsta, zice, ați căzut din har, v-ați despărțit de Hristos. Doar atât. Credeți în Fiul lui Dumnezeu. Din situația aia dramatică pe care, de, de care vorbeam adineori, poate să ne salveze unui, unul singur, Isus Hristos. De ce o poate face El? Pentru că a murit în locul nostru. El, mielul lui Dumnezeu, jerfa fără pată, s-a adus în locul nostru ca noi să putem primi, prin Gerfa lui, mântuirea. Noi să căpătăm îndreptățirea. Noi să primim de la El neprihănirea. Neprihănirea Lui. Vorbim de cele două mari crezuri, crezul de la Nicea, în special crezul de la Nicea 325 sau crezul de la Constantinopol din 381. În principiu, toate crezurile și toate bisericile creștine, nu toate crezurile, toate bisericile creștine se ancorează în aceste crezuri. Practica însă și dogma adeseori poate să difere. Diferă inclusiv între felul în care percep crezurile. Există împărțini între bisericile istorice din punctul ăsta de vedere. Dar bisericile creștine se ancorează în crezurile respective, însă practica, felul în care interpretează scriptura și mai ales dogmele pe care se sprijină, adeseori diferă. Ei, aici a intervenit reforma la un moment dat. Tocmai, reformatorii tocmai semnalând faptul că bisericile istorice încetul cu încetul au adăugat inclusiv procesului de mântuire tot soiul de proptele nenecesare, care nu sunt specificate în Scriptură, Reforma a pornit ca o reacție, ca o reacție la aceste proptele, ca o reacție la o dogmă uh, nesprijinită în totalitate pe Scriptură și ca o reacție la o practică ce nu-și avea argumente biblice. De aceea strigătul Reformei a fost sola Scriptura, sola Grația, sola Fide. Sola Scriptura însemnând doar pe Scriptură ne sprijinim în tot ceea ce înseamnă viața de credință. Sola Grația, doar Harul lui Dumnezeu și nimic altceva. Nu faptele umane, nu surogatele pe care oamenii le construiesc. Sola Grația, doar, căci prin Har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi. Asta au zis reformatorii. Sola Fide fiind doar credința. Nu trebuie să faci nimic altceva decât să crezi în Fiul lui Dumnezeu. Faptele nu cântăresc nici măcar un miligram în economia mântuirii. Ele doar arată spre un om mântuit și sunt o cale pe care pășește constant, cu încredere, cu uh, credință, un om care a fost mântuit. Făcând lucrul ăsta, reforma, punând pilonii ăștia, având strigătul ăsta, sola scriptura, sola grația, sola fide, încetul cu încetul s-au înlăturat uh, ajută, proptelele pe care le-am tot pus. Și uh, cumva am încercat să curățăm. Am înlăturat cumva cultul icoanelor, am înlăturat cultul sfinților, cultul morții, că a fost sola scriptura. Am înlăturat botezul uh, copiilor, pentru că am zis sola fide, doar credința și credința pe care o mărturisește omul. Omul acela se botează care poate să-și mărturisească credința în Isus Hristos. Am uh, înlăturat ritualurile, mai ales cele cu izvechi Testamental. Remarcați frumusețea Scripturii și mai ales a învățăturii nou Testamentale. Nu există ritual care să mântuie. Hristos însuși mântuie. Prin jertfa sa. Omul doar crede. Tu poți să faci ce ritual vrei. Dar ele nu au esență mântuitoare. Ele devin stătătoare, suport pentru viața de credință în măsura în care ai credință, în măsura în care te-ai dat lui Hristos. Lucru major, important, suportul pentru toate celelalte, este credința în Iisus Hristos și în mântuirea pe care El o aduce prin credința omului, în neprihănirea pe care El o dă celui care se încrede în El.